ما ضل بالخبر اليقين وما غوى أبداً ولم ينطق حديثاً عن هوى بل جاء بالغيث الكريم فلم يذر شبراً على وجه البسيطة مرتوى صلوا بلا شح عليه وسلموا ما لاح نجم في السماء وما ضوى فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد